السلام علیکم جی نظرین میں ہوں محمد ادنان ڈار اور یہ ہے ہمارا پروگرام آج کی گپ شپ آج ہمارے پروگرام کا عنوان ہے راول پنڈی مسلم اینون کا ورکر کنونشن تو اس حوالے سے آج ہم پروگرام میں بات کریں گے تو پروگرام ہمارا کافی پہلے اپلوڈ ہو جانا تھا لیکن جو لیٹ ہونے کی وجوہات ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم چودھری ساما تنویر صاحب سے رابطہ کر رہے تھے ہمارا ہماری کوشش تھی کہ ہم ان کا بھی اپینین لیں لیکن وہ آج راول پنڈی میں جو اجلاس تھا مریم نواز شاہ صاحب کا ورکرز کنونشن کے حوالے سے جس میں راول پنڈی کے ٹکٹ ہولڈرز اور باقی عہدیداران موجود تھے تو وہ اس میں وہ مصروف تھے تو اس کے بعد وہ اسلام آباد نکل گئے ہمارا،, ہمارا ان کے پرسنل سیکٹری شاہ جمیل صاحب سے رابطہ ہوا تھا تو انہوں نے بعد میں معذرت ظاہر کر دی کیونکہ ٹائم کی شارٹیج کی وجہ سے تو ابھی ہم سب سے پہلے پروگرام میں شامل کریں گے کل کی تنظیمی ورکر کنونشن کی جلکیوں سے جو ہم نے وہاں پر موجود ہوتے ہوئے وہاں پر ہم نے بنائی تھی مختلف ویڈیوز اور شارٹس وغیرہ وہ ہم پہلے آپ کے ساتھ شامل کریں گے اور اس کے بعد ہم ڈاکٹر جمشید ملک صاحب سے, جن سے اس کل کے پروگرام کے حوالے سے بات چیت کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم جو جنرل سیکریٹری ہیں پی پی شودھا کے شوکت بھٹ صاحب اور ماویہ حسن فروکی صاحب جو کوآڈینیٹر ہیں سکسٹی کے ملک ابراز صاحب کے تو ان کا اپینین ہم شامل کریں گے جو ہماری ان سے بات چیت ہوئی ہے تو دیکھتے رہیے پروگرام آر کی کپ شب ملتے ہیں تو ڈاکٹر جمشید ملک صاحب سے اسٹارٹ کرتے ہیں تو جی ڈاکٹر صاحب یہ میرا پہلا سوال ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو کل تنظیمی کنونشن ہوا ہے مسلم لکھنون کا یہ کیسا رہا اور اس کے بعد جی عدل صاحب بہت اچھی بات کی اور اچھا سوال کیا کہ کل کا جو تنظیمی برکر کنونشن ہوا ہے اس حوالے سے آپ نے سوال پوچھا ہے یہ کیسا رہا تو میرے خیال میں تو یہ ایک بہت کامیاب تنظیمی برکر کنونشن تھا میں گئی کیونکہ بہت زیادہ عروج بھی ہے لوگوں کا زیادہ تر نظریہ یہ تھا میں عوام سے اکثر ملا ہوں اب لوگوں سے پوچھا ہے کہ پاکستان رسم کو اب جو ہے کوئی بھی بندہ نام نہیں دے گا نہ ہی وہ کوئی ووٹ دے گا نہ کوئی سپورٹر جائے گا لیکن ہم نے دیکھا جگہ جگہ کل ہم نے بھی کوریج کی اور وہاں بھی پروگرام کیے لیکن وہاں پہ لوگوں کا ایک جوش و گروش تھا برکت میں ٹھیک ہے اور رستے میں لوگ کھڑے ہو کر استقبال کر رہے تھے اور وہاں پہ بھی ایک ہم نے منظر طریقے سے دیکھا کہ لوگ آخر تک اور ایک جمے پھر نظر آیا ایک جلسہ بہت بڑا جیسے پنڈی کا ہوتا ہے اس طرح تھا تو اس میں اعلیٰ قیادت بھی بیٹھی ہوئی تھی تمام مسلم ان کے سینئر قیادت وہاں پہ موجود تھی راول پنڈی کی بھی اور باقی بھی آئے ہوئے تھے رانا ثنا اللہ بھی تھے اور دیگر اپنا جبید رضیف صاحب بھی آئے ہوئے تھے تو اس میں جو سب سے بڑی بات ایک دیکھنے میں مجھے نظر آئی اور لوگوں کا خیال تھا کہ یہ ایک دڑے بندی ہو چکی ہے نا تو کامیاب اس لیے کہتا ہوں کہ اس میں شاید خاندان نباسی کے بارے میں زیادہ رہے وہ بھی چھوڑ گئے کل <سؤال> ایک <سؤال> خبر ہے وہ آئے اور غزیم صاحبہ جو پاکستان کی سینئر دہشت صدر ہیں ان کو ان کو اپنی کرسی رشتہ دار پہ بٹھایا جگہ دی اور عزت دی اور پھر انہوں نے آگے خطاب بھی کیا اس حوالے سے میں کہتا ہوں کہ یہ ایک بہت کامیاب وقت کے نلچر آ گیا جی بالکل <سؤال> ڈاکٹر صاحب یہ چیز میں نے بھی نوٹ کی ہے کل <سؤال> کہ یہ شہد کاکان عباسی صاحب وہاں پر تشریف لائے اور مریم نوشیب صاحب نے وہاں پر ان کو بہت اونر اور عزت دی بلکہ اپنی چیر چھوڑ کر انہوں نے جنس ہے وہ ان کو دی اور ان سے کافی رسپیکٹ ان کو دی اور یہ چیزیں ہی ہیں جو کیا نام ہے پارٹی کو منظم اور مضبوط بناتی ہیں جب آپ آپس میں مضبوط ہوں گے اور آپ کے جو تعلقات اچھے ہوں گے لیڈرشپ کے تعلقات اچھے ہوں گے تو پھر جو بلا شبہ پارٹیاں مضبوط بھی ہوا کرتی ہیں اور ورکر بھی جوش و جذبہ پکڑتے ہیں دوسرا ڈاکٹر صاحب اب میرا یہ سوال ہے کہ جو کہنا نام ہے دڑے بندی کے حوالے سے باتیں پنڈی کی قیادت کی جا رہی ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کو کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے یا یہ کوئی بزا... صرف باتوں کی حد تک ہے جی جہاں تک دڑے بندی کا طلق ہے تو اختلاف رائے سب میں ہوتا ہے نا جب ایک دو بھائی بھی ہوتے ہیں یا دو چار بھائی ہوتے ہیں کٹھے ہوتے ہیں تو ان میں بھی اختلاف ہوتا ہے پس میں ہو جاتا ہے نا تو پارٹی ایک بہت بڑا ایک وسیع ہے اس میں وسیع پارٹی ہے اور کافی لوگ اس میں موجود ہوتے ہیں مختلف خیالات کے لوگ بھی ہوتے ہیں تو یہاں تک میں نے دیکھا اس میں کل کا جو میں نے دیکھا اور نوٹ کیا ہے اس میں تو تمام قیادت بیٹھی ہوئی تھی پنڈے کی سینئر قیادت بیٹھی ہوئی تھی اس میں تو کوئی اختلاف رائے مجھے دڑا بندی نظر نہیں آ رہی تھی کیونکہ حنیف فباسی صاحب ہی موجود تھے جن کا زیادہ تر یہ تھا کہ حنیف عباسی صاحب اور یہ جو جنویر علی اور ایک دڑا بن چکا ہے لیکن وہاں پہ تو وہ بھی تھے اور بڑا جوش و خروش سے تقریر کر رہے تھے اور ویلکم کر رہے تھے لوگوں کا حنیف عباسی صاحب بھی تو اتر ویر علی خان بھی بیٹھے ہوئے تھے ملک ابرار صاحب تو تھے ہی مہمان تھے پھر اس میں یہاں تک ایک تھا زیادہ تر لوگوں کا کہ زیادہ جو تھا کہ بھائی شہید خا خان نواسی صاحب کے بارے میں کہ جنہوں نے الگ الگ پارٹی بنا دی ہے وہ چھوڑ گئے ہیں مسلم لیگ نون کو تو کل کا وہ بھی ایک تو اثر ذیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے تو اس میں جو صورت موجودہ ایک بنتی نظر آ رہی جی بالکل ڈاکٹر صاحب یہ بات آپ نے صحیح کہی ہے تو بلکہ آج اجلاس جو پنڈی کا ہو رہا تھا تنظیمی اجلاس اس میں بھی سجاد خان صاحب اور دیگر جو ناراض پنڈی کی جو قائدین ہیں وہ بھی اس اجلاس میں موجود تھے کچھ ویڈیوز آئی ہیں اور کل سٹیج پر بھی مرحل میں سجاد خان صاحب بھی موجود تھے اور دیگر قیادت بھی موجود تھی تو یہ تو بات ٹھیک ہے تو اچھا تیسرا اور آخری سوال ہے ڈاکٹر صاحب میرا کہ جو زمنی الیکشن کی جو بات چل رہی ہے تو اس حوالے سے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اگر ہوتے ہیں تو مسلم لیگ نون کی اس حوالے سے کیا تیاری ہیں کیا آپ کو وہ کچھ کامیابی اس میں نظر آ رہی ہے یا کچھ کیا آپ اس حوالے سے اپنا تجزیہ پیش کرتے ہیں جی بہت اچھی بات کی ہے درانڈ صاحب اصل میں ضلع الیکشن کے حوالے سے جہاں تک میری اپنا رائے ذاتی اور دیگر جو میں نے ایک ذرائع سے معلوم کیا ہے کہ الیکشن جو ہے نا وہ مشکل ہی ہوں الیکشن وقت پہ ہوں گے لیکن جنرل الیکشن ہوں گی تو اس میں ضلعی الیکشن والی تو مجھے صورت حال کوئی نظر نہیں آتی ہاں اگر الیکشن ہوتے ہیں کورٹ کا آڈر آ جاتا ہے یا سپریم کورٹ کا آرڈر بیچ میں آ ہے یا آنے کی ایک توقع ہے یا ہائی کورٹ کا یا کوئی دیگر ایسا ایشو ہو جاتا ہے جس میں الیکشن کروانے پڑ جائے تو مسلم لیگ کو الیکشن لڑے گی اور جہاں تک زراعی ذرائع رائے عرائے لڑے گی اور اس میں کامیابی جہاں تک ہے لوگوں کی تو اکثر کا خیال یہ ہے کہ میں گئی بہت زیادہ عروج پہ چلی گئی ہے ٹیکس بہت زیادہ لگا دیے ہیں لوگوں نے تمام یہ بات بھی حقیقت ہے اپنی جگہ پہ موجود ہے لیکن یہ ہے کہ اصل میں جو زیادہ لوگوں کی رائے جو بادشع لوگ رائے رکھتے ہیں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ عمران خان نے جو چار سال ساڑھے سال حکومت کی ہے اس نے جو اپنا یہ سے معاہدہ کر کے توڑا اور آخر میں کر کے وہ گئے تو اس کا جائزہ سارا پاکستان مسلم پہ حالانکہ پی ڈی ایم کی حکومت ہے بس نون کی اکیلی حکومت نہیں ہے اس میں پی ڈی ایم کی گیارہ جماعتوں کے ایک ہے لیکن سارا لوگوں کا فوکس یہ ہے کہ پاکستان مسلم نون یہ کر رہی ہیں یہ سارا انہوں نے بات مسلم جنون نے جو بھی گیا کا سارا بوجھ جمام پہ ڈال دیا تو یہ آستے آستہ اثر ظہل ہو جائے گا جب آئیں گے میدان میں نکلیں گے لوگوں کو بتائیں گے تو یہ بھی میرا خیال ہے کیونکہ عمران خان نے تو کچھ کیا ہی نہیں پہلے بھی نہیں کچھ کیا تھا ابھی بھی وہ جو سلا تھا اس ملک کو پہنچا دیا ہے میرا خیال مشکل ہے لیکن پھر بھی ایک اس کے ساتھ اس کا فالوار اور اس کے ساتھ تمام ایک ابھی اس وقت موجود ہے لوگوں کا زیادہ خیال نہیں کہ عمران خان کو لایا جائے تو اب الیکشن ہوتے ہیں یا نہیں ہوتی ہیں ابھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے لائن پر شوکت بٹ صاحب جنرل سیکٹری پی پی فورٹین اور ماویہ حسن فروکی صاحب کوآڈینیٹر ابھی ہم چلتے ہیں ان سے بات چیت کرتے ہیں اور ان کا اوپینین لیتے ہیں کال کے پروگرام کے حوالے سے آپ کے کیا اوپین ہے کیسا رہا آپ کا پروگرام جی ورکر کنونشن تھا مشکل دور میں اتنا اچھا کنوینشن ہونا اور یہ دیکھیے نا بنگال مکمل طور پہ بھرا بلکہ لوگ روڈوں پہ کھڑے تھے چیزیں بڑا اچھا بڑا اچھا ہوا ہے اور اس کا کریڈٹ تمام تنظیمی ذمہ داران کو اور عہدے داران کو ٹکٹ اور دوست ہو جاتا ہے جنہوں نے بھرپور محنت کر اس کو کامیاب جی بالکل بٹ صاحب ایسے ہی ہے ہم بھی موجود تھے یہ سوال ہے آپ سے کہ یہ جو راولپنڈی میں دڑے بندی کے والے سے باتیں کر رہی ہیں بات نظر نہیں آتی لیکن کیا یہ اس میں کوئی حقیقت موجود ہے دیکھا جو جو ہے یا جو پارٹی اس کے اندر اور یہ پارٹیوں کے لیے کچھ آئین ہوتا ہے اس سے تعمیر اور ترقی میں اضافہ ہوتا ہے لیکن یہ جو ہو رہا ہے اس کے اندر دڑی بنیا اور یہ میرے خیال میں اس سے ایگری نہیں کرتا اتنا جتنا مخالفین ہمارے پروموٹ کرتے ہیں ایسا نہیں ہے جو ذہر اور معاملات تو ہوتے ہیں اب شاید سرکار بس سب کی بات ہو رہی تھی اتنا بڑا ہمارے مخالفین نے اسے ایشو بنایا ہوا تھا میڈیا نے بھی پارٹیاں بن رہی نے اپنی سیٹ چھوڑ کے شاہد خاخان واسی صاحب کو وہاں پہ بٹھایا آپ سارے بھائی دیکھ رہے میڈیا بھی دیکھ رہا تھا تو یہ چیزیں تو ہے لیکن یہ کوئی مستقل بنیادوں پہ ایسی نہیں ہوتی آپ ہی ہر ورکر اور پارٹی کے اندر ہماری بڑی پارٹی ہے, اپنے اپنے اپنے ہے ضروری نہیں ہے, جی مطلب نہیں ہے پارٹی, پارٹی بکھری ہوئی ہے نا جی جی جی اچھا تیسرا یہ سوال ہے آپ باد صاحب کے یہ زمنی الیکشن کے والے سے کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا یہ ہونے جا رہے ہیں یا نہیں ہونے جا رہے اور اس حوالے سے دور کی کی قیادت کیا تیاری اگر الیکشن ہوتے ہیں تو کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں جی جی بڑا اچھا سوال ہے آپ کا یہ جو الیکشن کے حوالے سے دی ہے یہ مشکوک الیکشن ہے اس 50-50 کے کورس جس طرح آگے بڑھ رہی ہے اس سے تو لگتا ہے کہ الیکشن ہوگا اور اگر الیکشن کمیشن اور انتظامات کے چیزوں کو جائزہ لیں تو ابھی تک صورتحال حال جو ملکی حالات ہیں دہشت گردی ہے اور معاملات ہیں ایسے ان کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو مشکل نظر آتا ہے لیکن جو کوشچن آپ کا ہے کہ اگر الیکشن ہو جاتا ہے ان شاء اللہ پارٹی کے قیدیل سے اور گائے بگائے جو ہماری آپس میں میٹنگ ہوتی ہیں کمپلیٹلی طور پہ پاکستان مسلم لیگ یہ الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہے ٹھیک ہے باقی صاحب بہت شکریہ آپ کا تھینک یو اللہ حافظ ابھی ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہوں گے مابیہ حسن صاحب، این ایس 61. ان آپ کوارڈینیٹر بھی ہیں ملک ابراز صاحب کے براہ تو آپ سے یہ کل کے کنوینشن کے حوالے سے جاننا چاہیں گے آپ کا کیا اپینین ہے کل کیسا رہا ہے آپ کا یہ کنوینشن کل کامیاب رہا ہے اور پورے پورڈی اور پورے پاکستان نے دیکھا ہے کہ جو کنوینشن پنڈی کے علاوہ ہوتے رہے ہیں ان میں سے سب سے بڑا کنوینشن تھا اس کنوینشن سے یہ عوام کو خبر گئی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے جو ورکر ہیں وہ ختم نہیں اور بڑھتے بڑھدار رہے ہیں تو اب انشاءاللہ شاء اللہ آگے ہے تو آپ کو اور اچھا رزلٹ سامنے آئے گا اچھا تو مائیا صاحب یہ راول کی دڑے بندی کی حوالے سے بھی کافی افواہیں اڑ رہی ہیں تو یہ کیا اس میں کوئی حقیقت موجود ہے یا یہ صرف بظاہر بند کے جلسے میں آپ نے دیکھا ہے کہ راول کی ساری قیادت ایک اسٹیج پہ بیٹھی ہوئی تھی اور ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر انہوں نے جرچہ پورا اٹینڈ کیا اور جرچا ختم کرنے کے بعد بھی تو یہ افواہیں جو ہے کہ حنیف ناراض ہو کر فرانس چلے گئے ہیں اور چودھری تنویر صاحب اور ان کے بچے جلسے میں نہیں آئیں گے وہ ساری دری کی دری رہ گئی کل چودھری تنویر صاحب خود بھی ہے ان کے دونوں بیٹے بھی ہیں امیشو گازی صاحب بھی ہے ان کا بیٹا بھی آیا اور سب نے جو ہے نا مل کر ایک سٹیج پہ عزم کیا کہ ہم سب اکٹھے مل کر چلیں گے اور مسلم لیگ کو راول پنڈی نے مضبوط کر کے صحیح ہے دوسرا یہ ماریا صاحب یہ زمین الیکشن کے حوالے سے کیا آپ کا خیال ہے کہ یہ ہوں گے یا نہیں ہوتے نظر آ رہے اور اگر ہوتے ہیں تو اس حوالے سے پارٹی کی کیا تیاریاں جنوبی الیکشن کے مطابق کی خبریں تو یہی آ رہی ہیں کہ الیکشن اگلے مہینے ہوں گے اگر نہیں ہوتے تو وہ تو الیکشن کمیشن نے فیصلہ کر رہا ہے وہ تو میں نے اور آپ نے کرنا نہیں ہے تو الیکشن کمیشن اگر فیصلہ کرے گا کہ نہیں ہوں گے تو ہم نہیں کریں گے اگر وہ کہیں گے ہوں گے تو ہم بھرپور حصہ لیں گے اور ہماری ہر علاقے میں الیکشن کے تیاریاں جاری ہیں مانے کمر صاحب نے جتنے بھی ہوئی تھی ہر میں. اس میں یہی کہا کہ الیکشن اگر لا گیا تو ہمیں گے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے ناظرین تو ابھی دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام اور اس کو سبسکرائب بھی کریں اور لائک بھی کریں اور بے لائک کو آنے والی اپڈیٹ آپ تک پہنچے بہت شکریہ اللہ حافظ